مہان چوپر درسنی ست چوپر درشنی بوکی سکھ پوجا دی شان que teu pai tu é qual patadeu oh bunda tu tá dodô bunda tu tá dodô teu grupo tá de que merda ah minha vida mano direita downstring ah Lemohobot ta gitao bambi putu putu mesal sutu jota ma pa gitao jo basu putu gitao wi bambi putu gitao wi oh want to buy the potato say yeah. ha